فرحانة وطايرة تغني وتنادي طيور الصبح فرحانة وطايرة تغني وتنادي يا نايم اصحى ويانا ويانا صباح الخير ويوم نادي بتصبح بتصبح على النايم عشان يصحى وياخد في العمل مطرح مطرح ويملى حياته بالفرحة ويزرع كل حيطرح عودها مية أسعد أرضنا الحرة الحرة وعلي مجد أجدادنا عشان نبني أمل بكرة شنقروا كرنا نسادوا بروحنا وعاني